کی ضرورت کیا ہے سادگی میں بھی قیامت کی ادا ہو دو چار نظر آتے ہیں ان میں کچھ ساح بے شار نظر آتے ہیں تیری محفل کا فروغ لگتے ہیں سو جا بنائے لوگ تو بے دار نظر آتے ہیں سولہ ہے سکتے ہیں پورا اور ویسے بھی ہم بڑی دور سے ہیں تو بڑی دور سے جپائے بہت بہت ظلم کبھی کر So good now. ہر شاید تیرے جمال <سؤال> کی آئی لا جمال کی تیرے جمال ساب वसिला हमारी वसिला से मिला भाई darisu <laughs>